Російські військові не можуть просунутися на Донеччині. І водночас ворог постійно сповіщає про якісь там успіхи, нові захоплені селища. А як ви можете оцінити ситуацію на фронті? Що змінилося з боку росіян після їхнього там, відступу на Херсонщині? Ситуація на сході Донецької області, напевно, досягла свого апогею, тому що зараз фактично відбувається цілодобовий постійний цілковитий бій. Адже перестрілки, зіткнення, штурми, обстріли не вщухають ні на хвилину, ні в день, ні вночі, ні ввечері, ні вранці. Тобто це йде постійний постійний. Бій, в якому дуже-дуже ну, напружена ситуація і дуже складно. Ворог несе величезні втрати, але й продовжують все нові і нові партії, все нові групи, все, все, все, е, сотні окупантів відправляти на молотило. на Це горнило війни на наші позиції, на наші оборонні позиції. Просто по посадкам, по полям відправляють окупантів, фактично жинуть на смерть. Це, не здивуюсь, це в основному йдуть ці вагнерів, ці зеки, це йдуть в основному... Е Ну, в тому числі мобілізовані, але в більшості ті солдати, яких можна запросто отак відправляти, гнати, як штрафбати гнали під час Другої світової війни. От відбувається приблизно те саме і, на жаль, все навколо Бахмута руйнується ворожою артилерією і під супроводом цієї постійної канонади ворожої артилерії женуть на штурми групи вагнерівців групи ворожої піхоти я можу єдина сказати що наші позиції стійкі темп війни дуже дуже великий тому що повторюсь це постійні штурми постійні перестрілки постійні бойові зіткнення тому що навіть там перепочити на декілька годин не вдається адже ворог От, власне, тисне, тисне і тисне, і в цій обороні нам доводиться тримати динамічну оборону, маневрену оборону в тому числі. І вдається перебивати, перемолочувати, не побоюсь цього слова, не те, що сотні, а тисячі окупантів. І єдине, що я можу з позитиву сказати в цій ситуації, що чим більше ми утилізуємо ворога, тим більше, тим швидше буде наша перемога і тим швидше ми зможемо зломити останній наступальний потенціал ворога на цьому на цій ділянці і перехопити ініціативу не тільки на Херсонщині і Харківщині але й на Донецьчині. Пане Володимире а яким ну якщо можна яким є співвідношення сил чи вистачає Збройним силам України Ну скажімо так ресурсу Ну з приводу співвідношення сил відчувається перевага в живій силі супротивника. Тобто, це кратна перевага в живій силі противника. Це є особливістю, власне, цього фронту. Про те, що є перевага противника, яка в боєприпасах і кількості стволів, ну, це, в принципі, з самого початку війни. Від цього ми нікуди не демо. І якщо порівнювати ситуацію, яка була в Сєвєродонецьку, Рубіжному, то все ж таки ворога набагато менше переваги в артилерії тобто якщо тоді була 1 до 20 то зараз десь 1 до 6 1 до 8 до восьми у бої припасах стволах артилерії а от характерним є величезна перевага ворога саме в живій силі. Ну і тим не менше от повідомляють наприклад що до лікарень Донецька за тиждень доправили 720 поранених загарбників це дані Генштабу а як відрізняється ситуація зараз в порівнянні з попередніми місяцями Ну в порівнянні з повторюсь з попередніми місяцями раніше коли ворог використовував цілковити тактику вогненого валу wow. коли посадки села міста тобто все що можна було просто перепахували то зараз вже відчувається неспроможність ворога вести широкий знаєте широкий отакий вогняний вал і вони намагаються компенсувати те що Просто ну, здається, от таке таке відчуття, що з останніх сил, з останньої агонії вони просто відправляють сотні тисячі смертників, одноразових солдатів цих зеків, вагнерівців значить це у них якісь останні шанси в принципі це і є останні шанс тому що ініціатива перейшла до української армії і Бахмут навколо Бахмута це такий це точка де вирішується доля Донбасу це останній переломний момент цієї війни Він вже давно наступив на користь української армії весь світ бачить і каже що українська армія перемагає і звільняє свої території і це останній момент, де, де ще зіткнулися дві стіни, дві армії, армія ницьості, армія негідників, армія тих, хто не цінує людське життя, і, армія, і українська армія, яка використовує технології, яка береже життя кожного солдата, яка береже свою землю і звільняє свою землю. І тому я вважаю, що це питання лише часу, технологій. В тому числі завдяки західному озброєнню, яке, хоч і в недостатній кількості, але прибуває, щоб на останній цій ділянці перемолоти ворожий напад, пане Володимире. Але ж є ймовірність того, що в Росії настане наступна хвиля мобілізації, ймовірно, навіть уже в грудні, а чи готові українські захисники до неї? Я повторю свою фразу: чим більше зараз ми перемолотимо. Отих от одноразових солдатів не підготовлених без бронежилетів, без касок, без взагалі елементарного розуміння. Там я вже мовчу про якісь рації, про щось то тим швидше наступить наша перемога в сучасній війні. Сучасна війна це іде все більше. З кожним днем це війна технологій, зв'язку, комунікації і вирішує не кількість піхоти. Ну я повторюю, у ворога багатократна перевага в живій силі, а вміння, навички, хист і м, технології і стратегія ага. от і, і тут завдяки от власне хотів би закликати українців в тому числі на наш підрозділ легіон Свобода який зараз ну вже там ну, обороняє східні рубежі до Бахмута і околиць Бахмута стоїть насмертю от власне Піхота, хлопці, які в окопах, справжні герої, тому що в цей мороз, в, цей, в цій погані погодні умови, вони стоять, і тримають, тримають позиції, відбувають ці штурми ворога, то, власне, набагато краще, коли це буде відбуватися з використанням великої кількості квадрокоптерів, засобів розвідки, засобів, там, ну технологічних засобів, все інше. Чим цього буде більше, тим тим менше буде ризикувати солдат, сидячи в окопі своїм життям. Тому що ворога будемо виявляти на відстані, дистанційно, наносити дистанційні високоточні удари. Для цього нам потрібно ще більше західної артилерії, щоб ворог не підходив навіть там на декілька кілометрів до наших позицій. Щоб Пане знати ворога. Ви, ви зараз ви зараз говорите про ще більше чи намагаєтеся сказати про нестачу? Чогось не вистачає, кажіть. Ну достатньо достатньо не буває ніколи, а. тому що достатньо це тоді, коли у нас більше ніж у ворога. Тоді це перевага така, що ворога просто ну знищуємо. Угу. Є кова, угу. є західна артилерія, але її недостатньо. Тобто, я вже повторююсь. Не недостатньо, тому що в кількості ворога набагато більша перевага. Угу. Угу. Скажіть, взимку ви згадали про несприятливі погодні умови, ми все розуміємо, зима, чи готові до неї наші військовики? Наскільки забезпечені всім необхідним? Наскільки це суттєво вплине на боротьбу? Які потреби є? Я не можу сказати, що не забезпечені, тобто речі поступають, речі приходять і намагаються забезпечувати, але сказати, що готові в такій динамічній війні е, військові до таких погодних умов не доводиться, тому що це закінчується. Тому що надскладні погодні умови. Те це, я пам'ятаю, досвід 2014-2015 року АТО, коли не було такого темпу, не було такої динаміки війни. Е, е, і зараз, то зараз набагато все швидше, ну, під час будь-якого боєзвітнення дуже багато речей... Е, Може згоріти, може зіпсуватися, може е, нам ну, в, в, коли в окопі по коліна воді воно намикає неможливо просушити. Тобто постійно, постійно оновлювати треба і теплі речі, і побутові речі. Там і ті самі спальники, тощо е, воно все необхідне. Воно все необхідно в нові великі кількості для забезпечення для поповнення запасів. Mm -hmm. Тому ну в я не можу сказати, що бійці там не забезпечені, але знову ж треба тоді... більше. Треба більше. Пане Володимире. У мене ще одне питання до вас. А та ситуація, про яку ви зараз говорите, це у вашому підрозділі чи у, скажімо, інших підрозділах так само потрібно більше? Та, в принципі по всій по всій лінії здійснення по в усіх збройних силах дуже часто, дуже швидко, всі ці речі, які видають і ну, є у бійців, вони стають, можуть бути зіпсуватись, тому що треба має бути величезний величезний запас, який буде поновлювати та оновлюватися бійців для того, щоб вони мали достатньо. Тому і повторюсь, цей мороз під час дощів цей, от ну були ще тиждень назад дощі. З цих обстрілів, от наприклад, автомобілів. Е, автомобіль живе декілька днів, тому що на швидкості по цьому бог багну, де застряють навіть бронетехніка, інколи застає, е, дуже швидко виходять з ладу. І підвіска і е, ходова виходять з ладу. Машини постійно зазнають е, обстрілів, тому тут. Машина, фактично, напередку живе не те, що декілька тижнів, а декілька днів. І всі ці речі, побутові речі, потребують оновлення, так само і одяг, так само і взуття, і спальники. Угу. І, ну, тобто в велич, величезних, величезних кількостях, і це через велику динаміку війни. І тобто, повторюсь, як я сказав на початку ефіру, один цілковитий постійний цілодобовий бій.